Ausztriában. Én az egyetemen dolgoztam, és rendszeresen egy kerekasztalnál összeültünk beszélgetni, politizálni, vitatkozni, tudományos dolgokról beszélgetni, <kül> és észrevettem azt, hogy hát itt mindenki elmeri mondani a politikai véleményét, és soha senkinek nem esett semmi baja. Hát ez fantasztikus. És akkor kezdtem el érezni, hogy hát akkor nekem is el lehet mondani, és akkor ez volt, ez volt az a szabadságérzetem, hogy jé. A tasz ez a szerepvállalása, hogy ö, kontrollálja valahol azt a hatalmat, amelyik szívesen megfeledkezik olyanokról, akik nem állnak oda és nem verik az asztalt. Jó érzésem akkor lenne, hogyha nem lenne szükség ezekre az Egyesületekre. Akkor lenne jó érzésem. Saját magunkért vagyunk felelősek, és ez a társadalom saját magunk társadalma. A szabadság cselekvés, választás, döntés.